السلام علیکم ویلکم ٹو کرکل فور حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ کرکٹ سے جڑی تمام خبروں سے اپڈیٹ رہ سکیں تو آئے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وراٹ کوہلی نے ٹی ٹوینٹی کی کپتانی کے بعد آئی کی کپتانی سے بھی مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے اسی فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے پی سی سی آئی نے روہت شرما کو اوڈیا ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا ہے اس سے قبل آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ کپ میں خراب کارکردگی کی وجہ سے وراٹ کوہلی ٹی ٹوئنٹی کی کپتانی سے بھی مستعفی ہو گئے تھے تو بی سی سی آئی نے روہت شرما کو ٹی ٹوینٹی کی کپتانی سونپ تھی مگر بی سی سی آئی وراٹ کوہلی کے اس فیم فیصلے سے خوش تھی کیونکہ ٹی ٹوئنٹی کی کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ ان کا اپنا تھا مگر ذرائع کے مطابق یہ خبر سامنے آئی ہے کہ بی سی سی آئی نے خود وراٹ کوہلی سے او آئی کی کپتانی واپس لی ہے اس فیصلے سے جہاں روہت شرما کے فینس کافی خوش نظر آ رہے ہیں تو وہیں وراٹ کولی کے فینس بھی کافی افسردہ ہیں لیکن ایک طرح سے یہ روہت شرما کا خواب پورا ہو گیا ہے آخر کار تیرہ سال کھیلنے کے بعد انہیں او آئی اور ٹی کی کپتانی ملی ہی گئی ہے روہت شرما نے اپنے کپتانی کے پہلے ہی سیریز میں نیوزی لینڈ کو 3-0 سے شکست دی ہے بھارت ٹیم کا اگلا دورہ دورہ ساؤتھ افریقہ ہے جس میں او ڈی آئی اور ٹی ٹوینٹی کے کپتانی روہت شرما کریں گے اور ٹیسٹ میچ میں کیپٹن وراٹ کوہلی ہی نظر آئیں گے وراٹ کوہلی کو کپتانی سے ہٹائے جانے میں کیا چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ تو جلد ہی آنے والے وقت میں پتہ لگیں گی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں